Ku <tos> <tos> Explosive Damage on paras tänään niissä peleissä. Se on niinku True Damage. Ui! Lyvää joo! <tos> no hei, teleportataan sen. Takas, <tos> muuup, muuup, muuup, muuup, muuup, muuup, muuup, muuup, muuup. <tos> <tos> Se näyttää vähän pahalta. Mut tuntuu hyvältä. Miten? Wow. Mä kuulin Instana johonkin reikään. Mm. <tos> <tos> <Tuto>. Hyvää Joona! <tos> Tää on muuten, täytyy nostaa maljo. <tos> Ensimmäinen kerta. Palaa ympäröidä länsia selviäkpäin. Täytyy nostaa malli. <laughs>